Це обов'язкові елементи підготовки і кінолога, і службового собаки. Від простіших вправ до затримання умовного правопорушника. Можу сказати так, що він кожного дня тренується. У нас біля птамника є так само слово перешкод. Для нього прогулка – те саме, що прийти слово перешкод. Він починає з найменшого і виходить найбільший. Для нього це, ну, як в радість там бігати. Після виконання завдань, каже кінолог, важливо чимось порадувати Макса. Дати іграшку, сходити на річку. Пес повинен розуміти, що він все зробив правильно і поруч – друг. За місяць служби у Нацгвардії Макс звик до команд українською мовою. Макс, Макс, сидіти. Наріжати. Макс, стояти. Кілька слів своєю собачею сказав і Макс на прохання журналістів та кінолога. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.